och välkommen tillbaka till naturliv. Nu är det slut av oktober, snart november och jag tar mig ut i skogen och ska prova en frystorkad maträtt som jag har köpt. Så jag tänkte att ni får hänga med. Får vi se vad det är. Idag tänkte jag utnyttja min koffert på bilen, sitta där och äta. Och här är den tostorkade maten som jag tänkte äta idag. Det är Chicken Curry från Adventure Food. Så jag testar väl den idag. Och den ska jag göra på sprit eller på gasolköp. Fin liten skedig från Adventure Food. Med skala här på baksidan. Hoppas ni ser den. Det är där centimeter. Jag har min kastrull. Och tyvärr så hade jag sommarkasen med mig. Så vi får se hur länge den här maten tar att göra. Det är ju ändå inte så kallt. men, men den där, donutit, ska vi ändå ta ut. Det luktar lite. Ja, kummin. Och lite curry. Så vi får se om den smakar curry, för det står ju chicken curry. Men det är ju som med alla de här ut, eh, frystorkade maträtterna. Alla länder har ju olika smaksättning. Vi i Sverige, många tycker om kryddig mat och en del tycker inte om det. Många gör, många sådana företag gör stark kryddad mat och en del andra ju mindre kryddad mat. Så vi får se hur kryddad den här Annars är. Annars har jag faktiskt med med extra kryddor. Men den luktar lite curry, kummin. Sedan har lite paprika i tror jag också. Koriander, peppar, kummin. Dill, kajenpeppar. Men den luktar väldigt milt. Men vi får se. Och snart kokar vattnet. Kan jag även ställa frågan nu innan jag har maten färdig, vad skulle ni vilja se mer av på kanalen? Vill ni se mer utrustningsfilmer? Vill ni se mer vandringar? Vill ni se mer reviews? Eller ja, tältnätter? Berätta vad du tycker du vill se mer av, eller som du rent av saknar på Naturlivs-kanalen. Kommentera gärna nedan. Nu börjar jag koka här, så då ska vi dra av det. Det är, som jag får, det är alltså ris och kycklingbitar och grönsaker jag har Här har vi kycklingbit. Det smakar mycket kummin, men inte så mycket curry, så jag är ju med mig curry, älskar curry. Så jag sätter i lite curry. Lite söta smaken man har, ingen fjäll i det. Men, men curry vill jag ha curry. Mm. Hur smakar det Det kan ju vara så på en här som jag sa. Olika länder har olika smaksättning. Beroende på hur de upplever smakerna. Och då kanske vi i andra länder tycker att det är för starkt kryddat eller för lite kryddat. Men då är det ju bra att man kan krydda själv. Som jag har sagt tidigare så har jag ju provat Adventure foods påsen tror Jag tror det var någon med lax eller pasta och de är helt okej. Okay. Den har väl lite mild i smaken så är man känslig. Rekommenderar jag den här om man inte tycker om så mycket kryddstark mat. Måste jag dra på med handskarna. Ett tag. Men jag ska äta klart nu. Och. Hoppas vi ses snart igen. Kom ihåg. Och skriv vad du skulle vilja se mer av på kanalen. Då är det lite lättare för mig att göra. Äventyr och filmer för er. Ha det bäst så länge. Ta hand om er. Hej då!